Авіаударів двома керованими ракетами росіяни завдали по Оріхову та Гуляйполю. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Також з артилерії гатили по Степногірську. Жертв та поранених немає, зазначив Юрій Малашко.